تستصعب في تصوير منتجاتك التي ستبيعها في متجرك بموقع إيباين إذا في هذا الفيديو سأطلعك على بعض النصائح التي يمكنك استخدامها لتصوير المنتجات من الهاتف دون أي حاجة لشراء أي آلة تصوير باهظه الثمن مرحبا انا رضا عازم من اكاديمية كامبوست خبير في مجال التجارة الالكترونية صحيح انه في بعض الاحيان صورة جيدة واحدة تساوي الف كلمة وصفقة ناجحة ولكن ليس لجميعنا يوجد الادوات اللازمة او الخبرة اللازمة لانشاء هذه الصورة لذلك يوجد لدينا جهاز الذي دائما بمتناول يدنا وسيساعدنا على تصوير المنتجات بجودة جيدة وهو الهاتف حتى ان كان لديك ايفون او اندرويد يمكنك استخدامه للحصول على الصور ذات جودة عالية كل ما عليك فعله هو تطبيق النصائح التالية النصيحة الاولى تأكد من وجود اضاءة كافية واحد من نقاط ضعف الهواتف الذكية هو موضوع الاضاءة الجيدة لتصوير صور عالية الجودة يمكنك القيام باحدى الاجراءات التالية للحفاظ على مثل هذه الاضاءة أولا يمكنك شراء صندوق التصوير المضيء الذي يسمى باللايت بوكس الذي سيكون شكله هكذا التي ستمكنكم من تصوير منتجاتكم خلال اليوم بسهولة وبالإضاءة اللازمة كما نرى هنا يوجد إضاءة يمكنكم إدخال هنا الكهرباء وهذا الصندوق سيضيء من الداخل يمكنكم شراء اللايتنج بوكس من موقع إيبي يوجد ألاف التجار الذين يبيعونه ثانيا استغلوا الضوء الطبيعي يمكنكم تصوير منتجاتكم بالخارج ولكن بالساعات الأكثر إضاءة مفضل تصوير المنتجات ثالثا لا تستخدموا الفلاش عند تصوير المنتجات لأنها ستخلق بعض الإنعكاسات على المنتج النصيحة الثانية صوروا منتجاتكم على خلفية موحدة مفضل دائما تصوير المنتجات على خلفية بيضاء لإبراز المنتج بالصورة النصيحة الثالثة تأكدوا من أن المنتج يملأ إطار الصورة قربوا الهاتف على المنتج بحيث يملأ 90% من الشاشة هكذا يتمكن الزبائن تفحص المنتج بطريقة واضحة ومريحة وسوف تكون أكثر وضوحا في صفحة نتائج البحث مفضل عدم استخدام الزوم لأنه سيقلل من جودة الصورة النصيحة الرابعة إعداد الصورة من الهاتف جميع الهواتف الذكية اليوم يوجد إمكانيات إعداد الصورة مثل إضافة إضاءة مختلفة أو تغيير اللون للصورة استخدموا هذه الإمكانيات وقرروا ما هو ملائم لتحسين صورة منتجكم أتمنى أنكم استفدتم من هذا الفيديو ونجحته في إضافة معلومات مفيدة لكم لا تنسوا أن تضغطوا لايك للفيديو والضغط على سبسكرايب لمتابعة الكثير من الفيديوهات المتعلقة في ربح المال عبر الإنترنت ايضا انصحكم الاشتراك بصفحة الفيسبوك لأكاديمية كامبوست لمتابعة كل ما هو جديد عن مواقع اي بي وامازون اتمنى لكم النجاح بمشروعكم سأراكم قريبا وشكرا لمشاهدتكم هذا الفيديو